نے جو کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی وہ نئے سرے سے وزیراعظم عمران خان کے حصے میں وزیر اعظم عمران خان کے حصے میں لکھا ہوا تھا جنرل کمر باجوہ کے حصے میں لکھا ہوا تھے جو ہمارے فوجی جوان جو محنت کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے اور محاذ پر سرگرم تھے اپنے سینے انہوں نے حاضر کیے ہوئے تھے پیش کیے ہوئے تھے دشمن آوز باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمود حیدر اس وقت پاکستان میں سب سے اہم ایونٹ جو چل رہا ہے بلکہ اس وقت عالمی سطح پہ جو سب سے اہم ایونٹ چل رہا ہے وہ پاکستان میں او آئی سی کا اجلاس اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر جمی ہوئی ہیں اٹکی ہوئی ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا فیصلے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے مسلم امہ افغانستان کے مسائل کے حل کی طرف آگے بڑھ اگرچہ یہ جو اجلاس ہے خاص طور پہ افغانستان کے ایشو پر بلوایا گیا کہ اگر افغانستان کے مسائل کو پراپر طریقے سے ایڈریس نہ کیا گیا تو صورت حال بہت زیادہ نازک ہو سکتی ہے نظر باوجود اس کے کہ یہ اجلاس خاص طور پہ افغانستان کے ایشو پر ہے لیکن افغانستان کے ساتھ ساتھ یہ جو پاکستان کی حکومت کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا پاکستان میں اجلاس بلائے جانے کا تو وہ بہت طرح سے پاکستان کو بہت سے فائدے پہنچانے والا ہے پاکستان کا تشخص جو ہے دنیا میں وہ درست کرنے والا ہے Uh, مثال کے طور پہ فیٹف کی اگر ہم بات کریں تو فیٹف کے حوالے سے بہت زیادہ uh, جو ایشوز تھے جو انڈیا کریٹ کرتا تھا جو اینٹی پاکستان لابنگ کے ذریعے پاکستان کا تشخص مسلسل مجروح کر رہی تھی اور یورپی یونین کے حوالے سے اور فیٹف کے حوالے سے uh, پاکستان سے مسلسل مطالبات دہرائے جا رہے ہیں کہ پاکستان یہ کرے پاکستان وہ کرے پاکستان میں اس چیز کی کمی ہے یا پاکستان میں نقص امن کی جو سچویشن ہے وہ موجود ہے نقش امن کی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے مطلب امن و امان کی صورتحال دہشت گردی ہے ٹیررزم ہے ٹی پی جو ہے اس کے معاملات ہیں یہاں پہ ابھی گزشتہ دنوں تاریخ لبیک کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ معاملات تو یہ ساری چیزیں جو پاکستان کے تشخص کو مجروع کر رہی تھیں پاکستان کو فیٹف جیسے فورم پہ اور دنیا کی نظروں میں پاکستان کا امیج جو خراب چلا آ رہا تھا اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہونے والا جو ہے امیج ہے اسے درست کیا ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان نہ صرف ایک پرامن ملک ہے بلکہ قائدانہ صلاحیتوں کا مالک ہے جو عالم اسلام کی قیادت کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے اسی دوران وزیر اعظم عمران خان کا جو انٹرویو دیکھنے کو ملا عربی الجزیرہ پر الجزیرہ عربی پر تو اس میں اینکر پرسن نے جو تعارف عمران خان کا کروایا اس نے عالم اسلام کے قائد کے حوالے سے جب عمران خان کے نام کے ساتھ کہ عالم اسلام کی قیادت کر رہا ہے پاکستان تو یقیناً ہر پاکستانی کا سر ایسی صورتحال میں فخر سے بلند ہو جاتا ہے اونچا ہو جاتا ہے اور اس انٹرویو کے بعد اس انٹرویو میں کلیئرلی جو عمران خان اپنے او آئی سی کے اجلاس میں جو انہوں نے اپنے خطاب میں باتیں کی وہی باتیں وہاں بھی انہوں نے کی کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ پوری دنیا پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے مثال کے طور پہ داعش کی بات کریں پوری دنیا میں اس کا اثر انداز ہوئی افغانستان میں جو بد امنی کی صورتحال تھی وہ پوری دنیا میں متاثر ہوئی یا امریکہ خود ہی الزامات لگاتا رہا ہے نا کہ یہاں بن لادن Uh, کوئی افغانستان نے پناہ دی اور وہاں پہ ایسے ہوا تو اگر ام, ام, ام, ام, ام نے, امن و امان نافذ نہیں ہوتا ہے قائم نہیں ہوتا ہے افغانستان میں تو یقینا پوری دنیا اس سے براہ راست متاثر ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا کے ایشو کو پاکستان نے ایڈریس کیا اور یہ بہت بڑی بات ہے اکتالیس سال کے بعد نمبر ون اکتالیس سال کے بعد پاکستان کو اس قائد, قائدانہ رول ادا کرنے کا موقع ملا اور دوسری بات یہ کہ صرف باون ملک جو مسلمان باون ملک ہے اس میں صرف ففٹی ٹو اسلامی اسلامک کنٹریز جو ہیں وہی شریک نہیں ہوئی بلکہ اس میں ستر کے قریب جو نمائندگان ہیں مختلف ممالک کے وہ موجود ہیں اور ستر سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ففٹی ٹو اسلامک کنٹریز کو کاؤنٹ کر لیں تو آپ دیکھیں کہ ستر اور 52 کے درمیان جو کاؤنٹنگ uh, آ رہی ہے وہ, uh, وہ ممالک ہیں جنہیں پاکستان نے دعوت دے کے یہاں پہ بلایا جس میں جرمنی ہے فرانس ہے uh, امریکہ کے نمائندگان ہے روس ہے چ, چین ہے گو کہ پوائنٹ جو تھا وہ افغانستان ہی تھا افغانستان میں امن و امان کی صورتحال تھی افغانستان کی امداد تھی جو امداد روک لی گئی ہے افغانستان کی مدد کرنی چاہیے اور افغانستان نے بھی یہ ثابت کیا ہے یہ جتنے انہیں گزرے طالبان تا... کو وہاں پہ اپنا قبضہ برقرار کیے ہوئے تو وہاں پہ بدمنی والی صورتحال دیکھنے میں نہیں ملی کا دکا بم دھماکے ہوئے لیکن ان کے مجرموں کو پکڑ لیا گیا اور جو بھی مجرم پکڑے گئے انہیں سخت سزا دی گئی جس کے بعد اس چیز کو کنٹرول کیا گیا افغانستان افغانستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک امن ملک بن کے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو یقینہ ان سے موقع دینا چاہیے اور یہی چیز جو ہے پاکستان کی طرف سے رکھی گئی ہے وہاں پہ کہ پاکستان شاہ محمود قرشی نے واضح طور پہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے واضح طور پہ کہا کہ پاکستان طالبان کا ترجمان نہیں ہے لیکن ایک علاقائی ایشو ہے اس کے لیے آگے بڑھ کے ایک رول پلے کر رہا ہے اور اسے سراہا جانا چاہیے پوری دنیا میں تو یہ صورتحال بہت اچھا اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ یہ معاملہ تو یہ میں پہلے یہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اکتیس کے قریب بڑے فیصلے ہوئے uh, ہیں اور جتنی بھی تجاویز uh, uh, وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے دی گئی ہے انہیں سب نے سراہا ہے اور جو قرارداد پیش کی گئی اس میں کسی قسم کی ایک تجویز بھی وزیراعظم عمران خان کی ایسی سامنے نہیں آئی جسے رد کیا گیا اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو, جو رول کسی زمانے میں شاہ فیصل اور ذوالفقار علی بھٹو نے جو کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی وہ نئے سرے سے اثر نو وزیراعظم عمران خان کے حصے میں یہ تعریف و توصیف آ رہی ہے کہ عمران خان دنیا کی اسلامی ممالک کی اسلامی بلاک کی جو ہے قیادت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور یہ واقعی بات قابل ستائش ہے اس حوالے سے جو بھی صورتحال باقی ہے ملک کی ہم اس پہ اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ہمارا پوائنٹ اس وقت یہی کہ ہم اچھا اب جب یہ صورتحال چل رہی ہے کہ یہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے تو یقیناً انڈیا جو ہمارا یقینا اضلی اور ابدی دشمن ہے وہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے جبکہ اس کی پشت پناہی پر کچھ بڑی طاقتیں بھی موجود ہیں لہٰذا اس دوران ان کی طرف سے دہشت گردانہ کاروائیوں کی پوری منصوبہ بندی تھی لیکن ہماری جو پاک افواج ہیں ہمارے پاک فوج کے نوجوان ہیں ہماری جو آئی ایس آئی کی گمنام ہیروز ہیں انہوں نے بھرپور رول پلے کیا ہماری پولیس میں کے ساتھ مل کے جو سی ٹی ڈی بنی ہوئی ہے وہ انہوں نے بڑا بھرپور رول پلے کیا اور جہاں بھی خفیہ اطلاعات موجود تھیں ان اطلاعات کی بیس پہ انفارمیشن بیسڈ آپریشنس کو تیز کر دیا گیا اور اس وقت بھی یہ جب میں وی لاک کر رہا ہوں اطلاعات کے مطابق جتنا بڑا آپریشن پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف چل رہا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کچھ جو مجبوریاں ہوتی ہیں انٹیلیجنس معلومات ہوتی ہیں انہیں مطلب نہیں بتایا جا سکتا ہے تو لیکن بہرحال ابھی جو کل ایک بہت اہم ٹی ٹی پی کا آ, وہ تھا آ, لیڈر جو تھا وہ ہلاک ہوا آ, پاک فورسز کی طرف سے جس میں ایک پاک فوج کا جوان زخمی بھی ہوا اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے اور یہ جو بھی کاروائیاں ہوئیں اس دوران یہ جو سربراہ کانفرنس ہے آ, آ, وزراء خارجہ کے لیول پہ جو اوائی سی کا اجلاس ہے یہ ختم ہونے کے بعد یقیناً آئی ایس پی آر آ, قوم کے سامنے وہ چیزیں رکھے گی تو ناظرین کہنے سے مرادی یہ بہت بڑا ایونٹ ہے اور اس کے پاکستان کو بہت زیادہ جو فروٹ فل ہوگا پاکستان کے لیے اور بہت اچھے نتائج مرتب ہوں گے جو کنٹریز پاکستان میں آ کے بیٹھیں گے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں مزید وسعت پیدا ہوگی اور ایک لارج کینوس میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان واقعی حقیقت میں عالم اسلام کی قیادت کا رول پلے کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور یہ بات مجھے آج یہ وی ہاک کرتے ہوئے پھر جو میں نے اپنے پچھلے ایک وی ویلاگ میں ایک ویڈیو پلے کروائی تھی جنرل حمید گل کی کہ یہی بات انہوں نے کی تھی کہ آنے والے وقت میں پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرے گا عالم اسلام کی قیادت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے پاکستان اور اللہ تعالیٰ نے یہ صحرا یہ اعزاز وزیراعظم عمران خان کے حصے میں لکھا ہوا تھا جنرل کمر باجوہ کے حصے میں لکھا ہوا تھا اور اس دور کے اس ایج کے جو اس سارے معاملات میں جو ہمارے فوجی جوان جو محنت کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے اور محاذ پر سرگرم تھے اپنے سینے انہوں نے حاضر کیے ہوئے تھے پیش کیے ہوئے دشمن کی گولیوں کی بوچھاڑ کے سامنے اپنے سینے ڈھال بنا کے پیش کیے ہوئے تھے تو یہ سب لوگ جو ہیں قابل ستائش ہیں قابل تعریف ہیں اور جو ہمارے آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز ہیں جنہوں نے خفیہ اطلاعات کے ذریعے پاک فورسز کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ کاروائیوں کے ذریعے انہوں نے دہشت گردوں کی سرکوبی کی اور اتنے اہم ایونٹ میں ایک بھی ایسا واقعہ جو ہے کہیں بھی کوڑ نہیں کیا جا سکا کہ کہیں دہشت گردی کی آ, آ, شکایت ہو آ, انہوں نے کیا خوف زدہ بنا تھا پاکستانی قوم پاکستانی عوام بالکل مطمئن اور تھی کہ کسی قسم کا اور آپ خود سوچیں کہ یہ فیٹف وغیرہ بہت پیچھے چلا جاتا اتنی زبردست یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ سب الزامات جو فیکٹ کے یورپی یونین کے فلاں کے فلاں کے سب بیکار چلے گئے ہیں تو ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ وی ویلاگ پسند آیا اور آپ نے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو برائے مہربانی بر سے سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں پاک فوج زندہ آباد